Osobno preživeti na trgu, kjer ni zaključene finančne konstrukcije, ne, ne preživi in zakonodaja določa, kakšne so postopke. Lahko se sicer zdaj, lahko sicer zdaj razpravljamo o nacionalnem interesu. Ne? Kam so nas te razprave pripeljale pa smo vidni. Ne? Poglejte te grafe in si lahko zelo ilustrirate. Ta, takšni, takšni projekti se pač ne bi smeli graditi brez zaključene finančne konstrukcije. Mislim, da so to besede guvernerja, Banke Slovenije in jaz se jim popolnoma pridružujem. To je politični projekt. Glede na to, da sem zaposlen za Gorenjenski banki, bom seveda najprej svetoval upravi Gorenjenske banke, potem to morda povedal, kaj bi naredil v zvezi s tem. Tako da glede te zaposlitve pač jaz ne moram in ne bom odgovarjal na to vprašanje. bi pa, Ker sem rano pri besedi, upozoril še na en ukrep, ki sem ga najprej pozabil. To je znižanje trošarin na naftne derivate. Zdi se nam izredno pomemben ukrep in sicer, da se znižajo trošarine tako, da bodo cene naftnih derivatov v Sloveniji znašale 5 do 10 odstotkov menj, oziroma da bodo za 5 do 10 odstotkov nižje kot cena v eh, bližnji okolici, eh, tista najugodnejša cena v državi v bližnji okolici. Mislim, da je že prepozno, že čim prej. To je že bil predlog, ki smo ga dali v januarju, oziroma februarju. Vsak dan je zamujen. In a se vam zdi realistično, da bi se rešili na tak način, ki je bil režen že po srednjih državah, da je to še nekaj, čemu več? Ja, to pomeni dva odstotka več uh, v letošnjem letu, tri odstotke več v v naslednjem letu v pet odstotkov, potem v letu v dvanajst, sedem odstotkov v dvadesučtrinajst. Slovenija je med drugim tudi transitna država in vsekakor bi to lahko bila finančna in ekonomska prednost. Seveda na podlagi povečanega poprašavanja po naftnih derivatih na tem območju. Mislim, da smo v preteklosti, ko je bila cena drugačna, predvsem nižja, tu bi ugodnejše finančne prihodke ali pa so bili večji finančni prihodki v relativnem smislu kot danes. Danes je dejansko cena bencina takega, da že Slovenci, državljani Slovenije v malo obmejnih krajih ali pa tisti, ki, blizu, ki so blizu meje ena od naših sosed, kupujejo bencin v drugih državah. Avtoprevozniki posebej. Uh, tudi za njih je to denar. Tudi za njih je denar, in tudi <laughs> majo lahko gre da v izgubo zaradi tega. Ne? Ne. Se nekrat, če ne bi plačevali, da bi šlo tako, kot Če ne bi plačevali, da bi šlo tako, kot se kdo. Tukaj gre za v, v današnjem trenutku za preživetje, masi katerega uh, podjetnika situacija je zaskrbljujoča. Kako pa ne bi plačevali v sklad za odkromnje za poslednje? Kaj je? Ta odstotek, oziroma ta prispevek, ki se plečuje danes za, za različne namene, bi se moral razdeliti oziroma prav smert v poseben sklad. Na tančnih izračunov o tem še nimam. Koronine, za za vajstvo, da, za... Z drugimi besedami, finančno obremenitev gospodarstva bi morala ostati ista. Ker pomeni stopne prispevkov, vseh prispevkov, ki jih plačuje gospodarstvo, bi moralo stati ista. Ne glede in v kakšni obliki bi se to naredilo, ali z novim prispevkom, ali s tem, da bi enega od enega od teh prispevkov prav v ta sklad. No, zdaj plačujete... sem katerega. Plačujete, govorim, da bi morali biti na istem nivoju obremenitev. Zdaj plačujete prispevek za, za varovanje za čas ne? vendar To ni osebni račun. Mi tukaj predlagamo, da Je to v bistvu osebni račun in če ga nekdo ne porabi, se mu to prenese potem v njegov pokojninski prispevek Je v kakšni kombinaciji iz katero reformo? Kar nas prošla? reforme ne govorjenje o reformah. Kako samo govorjenje oziroma najave reform vplivajo na aktualno ekonomsko in tudi socialno situacijo, vidite na tem grafu, ki prikazuje povečanje bistveno, oziroma nadpovprečno, povečanje starostnih upokojitev od lanskega avgusta naprej. Ko se je začelo govoriti, da se bodo zaostrili pogoj upokojevanja, se je povečal pritisk na starostno upokojitev, imate točne številke do enega, po mesecih v grafu, kar je dodatno obremenilo pokojninsko blagajno. Drugače je pa ne, tako da zaenkrat imamo samo negativne učinke najave reforme, reforme pa še ni tudi, če nič ne daje. Da če se takšno stvar država odloči, potem mora tudi izvesti v, v realnem roku, ali pa povedati natančno zdajbo. Da če prije do špekulacij, kalkulacij, da se našel racionalno in tisti, ki je izračunal, da se mi bolj splače, v penzijo, ne, tudi če mu kakšno leto manjka in dokupiš tudi skaleta ali pa druzga, kar je zdaj še možno bod In to se dogaja. Poglejte, ta grabo ste videli, kje so te, ti viški, po mestih, takrat, ko je bilo govorenje o poglednjskej reformi, najbolj intenzivno je bil ta pritisk največji in je še vedno. Pravzaprav bi morali tja na uh, vladne prostore, ker bo otiskovna konferenca bo se vlade in to vprašanje je postaviti predsedniku vlade, kaj tudi mi na njegov odgovor čakamo že od začetka tega mandata. On je takrat ponudil partnerstvo za nadaljevanje partnerstva za razvoj iz mandata. Mi ne samo, da smo ponudbo sprejeli potem, ko ni bilo operacionalizirana, smo to sami storili. Že konec leta 2008, ne, tega, tega še vedno ni ni vprašanje za nas. E, Kaj se tiče podpore, dej, v tem dokumentu, ko ste prebrali, boste videli, podnujemo v vladi zelo močno podporo pri nekaterih precej eh, verjetno neprijaznih rezih v javne finance. Predlagamo pa tudi nekoliko drugačni pristop. Kar se tiče socialnega dialoga, jaz mislim, da če kdaj so danes sindikati pripravljeni, Na eh, tej točki popuščati. Vendar ne kar tako, da se nič ne spremeni. Ne? Tukaj je njihova pozicija razumljiva. Da mi ob tem, ko predlagamo, da se gre v reorganizacijo javnega sektorja v državni pristojnosti, eh, pride tudi do strukturnih sprememb. Tudi do, do spremembe eh, plačnega sistema.